کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں <تصفح> بول دیجیے جھکا کے کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں <تصفح> اور نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت ارے نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت ارے نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں اور جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے حضور اس سے کا کام لیتے ہیں اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے ارے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں اور بس یہ آخری سر پڑھتا ہوں ملازا فرمائے کہ شمع کی لونا بجھی اور نہ لہرائی ہے شمع لونا بجھی اور نہ لہرائی ہے یوں زیارت کو تیرے در پر ہوا آئی ہے اون نال ہرائی ہے یوں زیارت کو تیرے در پر ہوا ائی ہے ارے لوگ آتے ہیں تو آ بھی ہے میں رونق یا رسول اللہ ارے آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار ائی ہے یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار ائی ہے, ہے. میرے اسلام کے دیوانوں سبحان اللہ رسولِ گرامی وقار صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ایک عظیم انقلاب پیدا فرمایا بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا رسولِ گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آمد نے ایک انقلاب پیدا فرمایا ہے اگر آپ دیکھیں دنیا میں انسان محبت کی جاتی ہے انسانوں سے تو کبھی اقتدار کے بنیاد پر محبت ہوتی ہے आ, आ, आ, आ. کبھی سرمایہ دار کے بنیاد پر محبت ہوتی ہے आ, आ, आ. کبھی جارو حسن کے بنیاد پر محبت ہوتی ہے کبھی خوبصورتی ہے اور انسان غریبوں سے محبت نہیں کرتا کچھ سے محبت نہیں کرتا <تصفح> سے محبت نہیں کرتا لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو پہلا کام پہلا فائدہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کو سب سے